Většinou míváme polévku a hlavní chod. Česká kuchyně má většinou nějaké maso, omáčku a přílohu a tou přílohou bývá brambor, knedlík nebo rýže. Často mají Češi rádi i hranolky nebo smažené krokety. Já oběd vám ve škole, takže oběd vám to, co zrovna máme. A často se stane, že tam uh, jsou i moje ne tak oblíbené knedlíky. Já většinou moc neobědvám. Mm -hmm. uh, já spíš něco tak jako většinou snídám později a potom mám něco spíš třeba jenom polívku k obědu, anebo ani ne to. A potom jím později něco mezi obědem a večeří. Já jsem se tak navykla právě v cizině. No. No. Tak většinou ve škole jdu na oběd do menzy? a jim tam to, co je. A nebo si udělám kuřecí plátky, kuřecí kousky s rýží, s bramborem. Protože nezvládám vařit na oběd, tak chodím téměř každý den někam do restaurace na oběd. Takže mám hrozně často právě nějaké maso s přílohou nebo Jdeme do italské restaurace nebo do indické, záleží, ale jako to takový hodně restaurační jídla. K obědu tak záleží na tom, co máme v práci, no a většinou je to něco českýho, knedliky s něčím, nebo rejži s nějakou omáčkou, s kuřecím masem, s vepřovim, s hovězím, <laughs> řízek. <laughs> na oběd chodím s kolegy do kantýny přímo v práci. A máme tu výhodu, že máme na výběr většinou z vegetariánského jídla, nějakého jídla s masem, těstoviny, brambory, takže někdy jenom salát.